Etak Euskal Herriari azken adierazpena. Etak nazio askapenerako Erakunde sozialista Iantzaileak bere ibilbidearen bukaeraren berri eman nahi dio Euskal Herriari. Etako kidegoak erakundearen ziklo historikoa eta funtzioa amaitutzat jotzeko proposamena berretsi ostean. Erabaki horren ondorioz? Etak beregitura guztiak erabat deseginditu. ditu. Etak berekinbide politikoa bukatutza jodu. Ez da berriro pozizio politikoak adierazten, ekimenak sustatzen, eta gainerako aktoriak interpelatzen dituen eragile bat izango. Eta kominitante izan dakuek, beste eremu batzuetan jarraituko diote Euskal Herri bateratu independente, sozialista, Euskaldun, eta ez patriarkalaren aldeko borrokari. Norberak egokien iristen dion tokian, metikuar arduraz eta zintzotasunaz frankismoaren atzaparretan itota eta estatu jakobinoak Euskal euskalherria hilzorian zegoela jaio zen eta orain 60 urte geroago bere buruaren jabe izan nahi duen herri bat bizi da eremu eta arloa ezberdinetan askok egindako lanari esker belaunaldi ezberdinek egindako borrokari esker Euskal Herriaren eta Estatuen arteko gatazkan, etak ziklo bat itxi nahi du. Violentzia politikoaren erabilerak ezaugarritu duen aroa, hain zuzen ere. Halere, Estatuek tematuta segitzen dute gure herria aurreko ziklo horretan kateaturik mantentzeko. Konfrontazio politiko solian duten autasunaz jakitun, eta gatazkari bere oso tasunean emateak ikarriko lukeen, goeraren beldur, eta kordea, Ez dio egoera demokratiko horri inongo beldurrik. Eta horregatik hartu du erakundeak erabaki historiko hau. Askatasunaren eta bakearen aldeko prozesuak beste bide batetik egin dezan aurrera. Bimila haikan borroka armatua behin betiko uzteko hartutako erabakiaren ondoko seguida logikoa da. Indarrmetaketa herri tibaazioa, Eta ezberdinen arteko akordioak ardatz izango dituen herriprozesu bat eraikitzea izango da aurrerantzean erronka nagusia. Bai gataskaren ondorioei aurre egiteko, bai gataskaren muin politikoari eta historikoari heltzeko orduan. Nazio aitorpena lortzeko erabakitzeko bakitzeko eskubidea izango da gakoa. Eskarreko independentismoak Euskal Estatua sortzeko norabidean egingo dulan. Erdi etxin nahi dugun fase historiko berri horren mesedetan hartu dugu beraz, azken erabakia. Eta, erritik sortu zen, eta orain, herrian urtuko da. Gora Euskal Herria eskatuta. Gora Euskal Herria sozialista! jotake ke, independentzia eta sozialismo alortu arte.